Tervetuloa Suksien Voitelukoulusta. Ja tässä on Noora ja mä olen Juuso. Moi! Moi! Aina kun me, me, aina kun me näitä suksia tervailemme... <tos> niin. aina, aina me käytetään tällaisia suojaharskoja. Kyllä. Joo. Okay. No niin, nyt otetaan sitten voiteluun tämmöiset järviset. Ihan Suomen puolustusvoimatkin käyttää näitä. Perusjärviset. Perus no, Perusjärviset. Okay. Nyt kun nämä on tässä nämä järviset, niin käytettäisikö me juusa tätä nyt siihen vanhan kesävoiteen poistoon? J joo, poistoon. Tämä on hyvä. Silloin sapporussakin poistettiin. Joo, kesävoiteet. Joo. Just tuolla. Noin. Sillä. No, tosiaan, poistais ne Ei, kun muun, mä voin pitää. Muuta. Kiinni. Mä pidän kiinni. Ja, Mitäs ta... me hei haetaan näihin haetaan, me niinku pitoavaluista? Me halutaan niinku perinteiseen, että me halutaan, että se muistaa mut pitää. No niin, sillä sitten. Ja. Siihen mä olis yleensä yleiset käyttäjät. Oh, oh. ah, no, näitä kahta. Puoltoa. Joo, näitä. Rex, Grips, Vax ja sitten Oransi. Mm. Mm. Näillä. Näillä, kiitos. Tota, pitäisikö siihen, kuitenkin tähän kuitenkin ennen kuin aloitetaan, niin laittaa tää perus Swix parafiini Joo! Tämä on no, hyvä pohja. Nä näissä on aina nämä ja mutta mielellään ottaa sitä vähän niin kuin alakanttiin. Mm, tai just näille keleille. Ja, oho. tää on hyvä. Tässä Terva on parempi. Joo, haju. Otetaan ensin vähän. Joo. Mitäs tätä? Pitää tätä jotenkin lämmitellä. Joo. Tehdään sitä. Aha, toki. Mitä teet sen näin, että? Suottaa, että. Joo, katso. Joo, vähän kuin kynttilä vähän. Tai sit se voi tehdä näin, että se tiputtelee tavallaan. Valuttaa tuollain. Joo. Joo. Onko näissä menetelmiss jotain hyötyä ja haittoa? Voi olla. Noin. Noin. Oho. Oho, Osa on hyvä, jos menee. Sitten sit selkeistä vaan niinku. Hierrotaan. Että se leviää. No niin, Kyllä se ja... Kysekö tossit sitten? Joo. Tähän sellainen siis semmoinen kynttilä. Hmm. Joo. Tervo oli parempi. Oli. Joo. Mutta kyllä, no, tää niinku kakkoseksi menee. Kotona voisi sitten niin sen jälkeen pestä tämä aika hyvin. Tai ja... ainakaan vaatteita silittää sitten No, lehtiä. jos vähän Pidä vähän kiinniimmin. Jos tekee kotona parketilla, niin on kiva, että olisi joku bressua alle. Niin voi olla muuten vähän liukasta. Tulee taas salonista. Tonn. No, mutta oo Joo. Aika hyvältä he tuntuu. Mm. Miten sitä, mitä se nyt teet? Piku, piku Mistä ne edes kapakalli? Joo, 60 No. Se on olla paremmin. Joo. Sa Mä ajattelin, että se, se voisi olla. Se, oli... Niin, laitettui se 60 pisettä. Joo. Ihan pikku... Pikku tämmönen karheus. Sitten tää reksi toimii paljon paremmin siinä. Olisiko nyt kuitenkin sitä, että tätä grips haksia? Tuota... Kyllä. Grips haksia. Laatinkin startteja. Joo, se on se terva. Se jääs niinku koukkuun. Täämmössä olen koukkuun. vähän jännitä. Tää on klassikko. Joo. Joo. Ja, ja tässähän on, me halutaan mahdollisimman sileää Tästä keskiosasta. Niin, me tehdä tätä? Joo. Ei kökkyä vaan sileä. Mm -hmm. Ja sitten väliin. Tää toimi sitten se pitka, että ei niinku uusta taaksepäin. Toivotaan niin. Joo. Mitä No kyllä mä laitan tota, nyt ajattele, että tämä 0-20. Se on. Parteski start, universal, miinus. Joo, hyvä partetti. Ei muuta kuin sinne. sinne. Tähän näin. Ja se olisi se tasainen. Se on Tämä onkin tämmöistä vähän niinku venyväntää. Ei tälle, ei tälle. Kato, niin Joo. meni. Noi. Vähän No niin Noora, niin tuntuu. No kyllä tässä näin niin muistuu mieleen nämä perusasiat. Vai? Hei, näistä tuli melkein kuudet. Juu. Ja musta on positiivinen, että nämä kierrättyy niin ilmiin. Niin. Joo. Nääkin on siis varmaan viidellä perheellä. Nyt on Juu, jo. joo. Anna jo. annan teille. Eikä ne seksit sen kummemmin. Niin. Nääkin on... Hei kiitos tosi paljon, että seurasitte tän. Kyllä. Ja jos katsoitte loppuun asti, niin varmaan kiinnostaa tietää, että lisää voitelusta suomalau.fi-sivulta ja meistä lisätietoa sitten kaarinan SDP-sivulta. Hmm. wwsdp